欸 شوف السايك يجيب الخف, يجيب لي خبزة قد صباح الخير عليكم صباح النور, معكم حمزة, المهم انا ما ديال التحيز, ديال في نحن نحن في إفران دابق صراحة لكي كاينه شكينا التاز المعروف في إفران ماذا فيه؟ شتثوراش. مع الدراري أخي يوسف تقول لي أخي يوسف ما الحياة إفران أخوة إفران صراحة صراحة أسيس أهم شيء بلساني. نعم. The greatest one, you know. Freaking eight. ها والله عارف شو جيتشوفو. عارف سيف. عاد سيف. سيف. عاد سيف. مو كيف ما قلنا ااا مسكت لي لا شيء فا ما عارف صيرت يوم يمكن ما عارفين الناس اللي كانوا عود ورزعوك كانش فاعل عشر آلاف اعبون وده بق يلا رجعت ربع آلاف وشي حاجة بعملحت لفيديو الأول وتشوفكم بزاف على على تجي عديلكم فيه يا وعلا شو حاجة درشوا معانا صار حاسس مهم بس عارفوا إحنا فيمكينين را وتشيس شنسولكم انا واش واش الدروج صعاب صعاب من الباك ولا هادو ساهل من مش يا خويا و متعرفش شحال الدرجات انا بغيت نسولك سولني اخويا علاش اخويا الطلعه ديما كتكون صعيبه والهبطه سهله والهبطه حتى كيهودنا وانت راه هودناش هودناش وايلي هاد الطروجات كاينه ماشي لا لا لا لا لا لا قداش كيف هذا؟ لا غنسد طلعك صراحة اخويا صراحة والله العادي من كنت في لاميريك ما كانش هذيك l'Amérique ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire ça veut dire là ça veut dire les États-Unis oui oui je parle bien en français toi aussi oui moi aussi je mange le couscous dans toilette parce que parce que quoi il est fatigué le couscous il est fatigué oui c'est bien c'est bien Robert non c'est pas le couscous il est fatigué oui c'est moi fatigué ça fait deux ans wallah la dernière fois que je faisais la France quel quel job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 هل قلت لك مش هذا يا quest أنا qui se passe quest فيا qui se passe صحاب الزاويه يا يالا واه وعما انشت عقرب على أشي إفران صراحه دايره بحال العرب وحق الله زوينة زوينة بزاف ونقية نقية الناس ديالها زوينين دروب زوينين أصلاً ما عندهم زدروبة عندهم أحياء هنا عان شو ما كتشوفو بما شو طريق شو طريق شو, طريق. شو طريق. تاخاويا وداكشي زوين المهم يعني نتمنوا ان كاع المدن يكونوا بحال هكا ان شاء الله وحاجه باينه راه لقيت شي مدينه تكرهها على صوره ديالك يعني نتايا ملي كتجي تقول شي واحد انا راه ولد البلاصه الفلان ايام كتقول لي جي مرحبا وادي وادي كانت هذيك بلاصه زوينه راه كيقول لك اييه مرحبا ما كاين حتى شي مشكل الآن نجي عندك على سلا هذيك المدينه زوينه هذيك المدينه هادي صراحة انا منه ان ان اي واحد شاف هذا الفيديو هذا يحاول يلقى غير قدام دار Dat we zien het super. ja, ja.